Prodetek je končan. damo še samo sveži pratešil in to je to. Nika? Ja. Evo. Bo? To tek, Pante. Dobr Vinko, ti pa dobrodošel. Hvala. Niže. Mhm. Minko, cena. Cena bom mhm. Vinko, cena. Potena, bon kar pohvalu. Zelo dobro. Enkratno, enkratno. Ja. A sej drugače poznamo, ne? Kako je? Iz dobrih sestavin pride dobra okay. stvar. Vsi pravi bela riba, bela riba. Kaj pa ta? le fama da je plava riba kdaj boljša ali bolj zdrava od bele ribe. A to drži. Ma to je stvar okusa po človeku. Zdaj kakor kdo, kaj je rajše. ima zelo radi od vseh rib srdele, pa so najmanjše. vemoma hmm. da je plava riba, na hitro narejena in jo bomo mel najrejši. Kaj pa vi ribiči, katero imate najraje? A vi, tukaj nas se tudi dosti, enih niti lovijo, pa jih niti nejejo. Vinko, je največja riba, kar si jo jeo? No, 14 Tako, kaj je imela. <laughs> je mala pa res. Koliko je bila pa velika, dolga? Dajmo reči, toliko. Koliko je bila pa zares dolga? Ne, ne. cm. dvanajst centimetrov. Sto dvanajst centimetrov? To je bil pa lica. Na, ste jo lete... pojedel ali si jo dal pa ne, ne, ne, to se poje. Ne, ne, to se poje. To se poje. Ja, dobro. No, Največja, veš? Ker grem jaz na lov, a ne, jaz imam doma prepariran ga Jurčka, ker sem ga ujel, a ne, to mm -hmm. se ne poje. Mm -hmm. ne, ne? Na pesalni mizi. Na pesalni mizi, mm -hmm. ja. Ja, ja, se mizi. <laughs> Ribičima zelo radi tišino pa mir. Jaz sem tu tak človek. rad imam tišino, doleveni ne kot vej. pa me zanima, a je čisto vsak, bi bil lahko načeloma ribič po tej plati. Da ima potrpljenje, pa da mu je všeč tišina pa mir. No, to, bi še šlo. to bi še šlo, Pribor in greš loviti in ali v jame škelni. To pa. A pa moraš biti tiho, zato, da ne plešiš rib ali je to samo ne, ena ne, ne, taka ne, stigma? Ne bi čel. Dobro, je pa res, da določene vrste rib je boljše da je tišina, ker zvoki se prenašajo, uh -huh. se ne sme ropotati uh -huh. in tako sploh zavrade. A tudi je vibracije to čutijo? No, to zelo. Niko, hvala, da si prišel, da si pohvala moj brodet. Uh, ja. Jajn brodet, no, štajerski brodet. Upam, da bom drugič ujel malo več, da boš lahko dal mojo ribo notri. Vglavnem, gledajte nas še naprej, spremljajte naš YouTube kanal, lajkajte, šerajte, predsem šerajte, ker tiska šera je boljši človek. Jaz pa želim vsem mirno morje v prihodnje.